Вечерні тренування для чоловічої дружини латвійський спеціаліст Угіс Крастінж проводить в ігровому варіанті. Збірна розділена на дві команди, котрі у чотирьох партіях з'ясовують сильнішого. Чоловіки стартують у груповому раунді золотої Євроліги слідом за дівчатами, тому зараз ще є час, аби навантажувати підлеглих, каже Угіс Крастінж. Ясно, що на спарингах таких тяжело Зрозуміло, що під час спарингів важко утримувати концентрацію, передусім на подачі, але в цілому динамікою нашої гри я задоволений. Ми рухаємося у прогресивному темпі. Українці проводять подвійні зустрічі зі збірними Румунії та Словаччини. Сейчас, як известно. Зараз, як відомо, легких суперників у золотій лізі не буває. Збірні Румунії та Словаччини нещодавно зіграли між собою матчі кваліфікації на Чемпіонат Європи. Судячи з тих матчів, словаки трохи сильніші, до речі, вони відібрались до фінальної частини Європейського чемпіонату. Натомість румуни мають шість офіційних матчів, а це свідчить про їхню зіграність. Отже, нас чекають непрості зустрічі. По завершенню ігрового тренування разом із партнерами доопрацьовує гру у нападі капітан збірної України Олег Плотницький. Каже, нині тренерському штабові вдалося зібрати під прапори збірною практично всіх найсильніших волейболістів країни. «Тільки не вистачає нам Дмитра Тєрьовенка. Він попросився відпочити, але буде на чемпіонат Європи буде готовий вже. А так, всі зараз є, всі, всі готові грати, всі хочуть грати. Це найголовніше. Настрій добрий, в роздягальні завжди весело. Ну, своя така добра атмосфера, тому що давно не бачилися і та хотіли разом пограти вже. От, готові чи ні, це покажуть тільки ігри. Слідом за чоловіками на майданчику юності розпочинають передостаннє тренування перед стартом у Золотій Євролізі підлеглі новопризначеного головкома болгарського фахівця Володимира Орлова. Українкам у суперники дісталися волейболістки збірних Болгарії та Словаччини до Запоріжжя мала приїхати ще збірна Фінляндії, але у складі цієї дружини кілька гравців отримали позитивний тест на ковід. Якщо говорити про команду Болгарії, то Якщо говорити про команду Болгарії, то ми знаємо, що це досить пристойна команда у будь-якому складі, вона не вийде, вона завжди буде становити загрозу. Команда Словаччини нижча за рангом, але ця збірна зайняла перше місце у своїй відбірковій групі, тобто боротьба буде жорсткою. Дівчата працюють над окремими елементами на спеціальному обладнанні, котре надало розпорядження збірною керівництво нового чемпіона країни – Прометея Скам'янського. Саме з цього клубу до національної дружини залучено найбільшу кількість гравчинь. Готовий? Оп! Давай! Оп! Дай-дай-дай-дай! Знову ведень у тренувальному процесі система відеоповторів. На великому екрані юності транслюватиметься картинка ігрового залу із затримкою у 5 секунд. Тобто кожна волейбалістка або тренер може у будь-який момент оцінити правильність виконання того чи іншого елементу. Капітан збірно Діана Милюшкіна каже, що зараз у Національній дружині відбувається процес омолодження складу. І аби збірна запрацювала із максимальною потужністю, потрібен деякий час. Ми відрабатываем багато моментів. Ми відпрацьовуємо деякі моменти для того, щоб наші взаємодії налагодити. Працюємо і зі зв'язками, і гравцями, котрі на прийомі. Так, у нас поступово вливаються молоді дівчата, котрі ще не грали на такому високому рівні. Але завдання досвідчених дівчат – допомогти їм якнайшвидше подолати острах та розкритися на майданчику. Дуже сподіваємося також на підтримку запорізьких вболівальників, адже нарешті на трибунах можуть бути присутніми гляд. Стартує об'єднаний відбірковий цикл матчів першого етапу Золотої Євроліги у Палаці спорту «Юність» у п'ятницю 28 травня. Українки свій перший поєдинок зіграють наступного дня, 29 травня із збірної Словаччини. Чоловіча дружина підхопить естафету перший день літа. Валентин Пресипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.